المرأة الوصول لسعادتها شيء محير حتى ليها نفسها كتير مننا بيبقوا مش عارفين هم ليه تعبانين وليه دايما مش مبسوطين في حياتهم السر في ترتيب أولوياتها وفي الفهم الحقيقي لطبيعة تكوينها واحاسيسها المرأة اللي الكون كله بيدور حواليها لازم نساعدها عشان تكون سعيدة لأن هي البصلة اللي بتوجه محيطها كله للسعادة والنور. أهم حاجة اللي بتيجي في اولويات رحله بحثك عن السعاده اننا نفهم نفسنا كويس بنحب ايه ونكره ايه اكيد شاطرين في حاجات اكتر من غيرها العمليه دي خطوه مهمه جدا لاتزاننا النفسي لما بنشوف نفسنا على حقيقتها ونقبلها ونحبها وندعمها هتكون دي بدايه رحله التغيير لو اتكلمنا على سعاده المراه نقدر نقول ايه هي سعاده المراه ساعدة المرأة في أنها تعرف ذاتها وتعرف إيه اللي بيساعدها وإيه اللي بيأثر عليها إيه مخاوفها عشان تعرف تتعامل معها إزاي إيه المشاعر اللي غالبة عليها تعرف إيه المعتقدات اللي عندها وكمان بس مش تعرف الحاجات دي تعرف إيه منها صحة وحقيقي وإيه هي الحاجات اللي أجبرت إنها تكتسبها ومن الموروث بتاع تربيتها الموروث ومجتمعها وفي الحالة دي بتحط اختيارات انها تاخد ايه وتسيب ايه؟ طب وتعرف ده ازاي؟ انها تقعد مع نفسها يعني تبقى قاعده كده وت... وت... وت... وتناقش نفسها يعني تتواصل مع ذاتها آه وتشوف مثلا مين مين الشخصيات اللي بتضايقها؟ اه مثلا مين ال... الحد اللي بتحس انه هو بيجبرها وبيمتص طاقتها ومجهودها بيبتزها آه تشوف ايه الاحداث او الحاجات اللي بتحصل بتخليها في موت مش كويس متنكده وتبدأ تتجنب الحاجات دي وهتقدر لو هي فعلاً كانت صادقة مع نفسها وعندها إرادة وعايزة إيرادة تعمل إيرادة التغيير ده في حياتها هتقدر تعمل ده بمنتهى الأمانة بقولك إن أنا شفت سيدات في منتهى تواضع يعني زوجة البواب مثلاً حد بيبيع الخضر خلال النقاش كده أقف في منتهى الإعجاب بقول إزاي بالفطرة وبالبساطة دي وصلت لحاجة إحنا بندرسها وبنعلم إيه مرات البابا عندي مثلاً كنت أقول لها روحي هاتيلي كذا من الشارع الفلاني تقول لي لا يا ابله أنا ما أقدرش أعمل كده ما أحبش اروح للمكان ده كل الناس هناك بتتخنق وبيساها وأنا برجع من هناك أتخنق مع جوزي يعني هي عرفت ان دي ده مكان بيضايقها ودي حاجه مضايقاها فقررت انها ما تعملهاش اه بترجع متنكدة وحاسه ان الجو ده قصريه بالسلب وترجع تلاقي مودها في بيتها مش يعني جاب لها مشاكل يعني لو جينا طبقنا ده مثلا على حياتنا فاحنا ممكن نقول نحدد النقط اللي بتضايقنا في حياتنا ونقرر ان احنا مش هنعملها تاني فنوقف الضيق اللي بيجي من الطريق ده يعني انا دلوقتي انا عايزه اغير او عايزه اغير حاجه في حياتي او انا شايف في معاناه في حياتي طب انا هستمر في المعاناه المعاناة دي مش بتخدمني مش موفرة لي راحت بال مخلياني دايما في ستريس ده بس مش مجرد شعور لسترس لا ده ده مخليني عندي التهابات دايما في جسمي عندي أمراض بتجيلي وطبعا ثبت بعلم الميتاهيلث أن كل الأمراض العضوية سببها نفسي آه ده حقيقي ليه بقى لأن الإنسان هو استرس ومضغوط بيبقى في حالة تحفز وهو في حاله تحفز بيتفرز هرمون الادرينالين بيخلي الجسم في حاله اسمها فايت اند فلايت يعني ايه اجري او دافع عن نفسك فبالتالي هو كل اللي بيعمله بيمد الاقدام بالدم لكن ما بيخليش الجسم في حاله بناء وريجينيراشن إعادة إعادة ترميم للخلايا يعني آه يعني زي ما يكون بيخلي الجسم مشغول بال بالفايت اللي هو شغال فيه الدفاع عن نفسه اللي بيبقى في حاله التحفز ده دي بتبقى حاله دايما عنده في الحياه كلها يعني هو شخص متحفز دايما فمش عارف يطلع مخزون السعاده اللي عنده او مخزون السلام اللي عنده ده اختياره بس السعاده قرار أنا بحبش العداء يعني أحب أبقى في سلام مع أي حد بس أنا كوني في سلام مع حد مش معناه إن هو يفرض عليا أن أنا أشوف أحزان وألامه اللي هو مصدقها من أهم الحاجات اللي استفدتها في حياتي وكانت نقطة التحول بالنسبالي محاضرة حضرتها مع صديقة شخصية وشرحت فيها معادلة اسمها التنكات وشبهت لنا فيها حياتنا أنها عبارة عن أربع تنكات ملو التنكات دي معتمدة على بعضه ولازم نغذيهم بالتوالي والخلل بيحصل لما بنبدل ترتيبهم او اولوياتهم لينا التانك الاول هو علاقتك بالله ومعتقداتك وده بنسميه التانك الروحي لما بتمليه وتصلحيه بيغذي روحك ونفسك وبيشبعك نفسيا وهتحسي بفرق كبير لانه بيغذي مسارات كتير ايجابيه عندك التانك التاني هو علاقتك بنفسك وفهمك الصح ليها ازاي بتنمي من مهاراتك وهواياتك اقري وتعلمي روحي المتخصصين يساعدوكي اعرفي نفسك كويس عشان تعرفي تحبيها اعرفي ان ربنا خلقك منفرده في كل حاجه زي البصمه بحلوك وعيوبك طوري من نفسك ومن نظام حياتك في اكلك ورياضتك وصحتك ولبسك زودي ثقتك بنفسك واللي اتعلمته انه لما بنظبط الاتنين الاولانيين هنعمل تالت خطوه بحب ورضا ووعي من غير اي ضغط نفسي ولا عصبيه اللي بيوصلها اغلب الستات للاسف والتانك التالت وهو علاقتنا باهلنا وولادنا اللي هما في الاصل اكبر متعه لينا كلنا لكن لما بنخليه الاولويه الاولى من غير المغذيات اللي قلناها بيغيب الوعي وبتتاثر العلاقه سلبيا. اما التانك الرابع هو دورك في المجتمع والحياه لانه من تكريم ربنا ليكي انه خلقك عندك قدرات ومواهب مش عند اي حد غيرك. اتضح ان لو جسمنا شايل طاقات سلبيه الابتسامه بتعمل ايه؟ بتغسل الطاقات دي طب ازاي؟ ااا آه زي ما بيقولوا الضحك معدي يعني في خلايا جسمنا ليها ذاكرة وبتفهم وبتسمعنا وبتنفذ مم. بتلاقي خلايا جسم نفسها كلها اتخذت الاوردر الاوردر ونظفت نفسها من الطاقه السلبيه الله. دي. يعني الابتسام بس ده بينظف الجسم من الطاقات السلبيه سبحان مم. الله اه انت لو شايفه سلك كهربا ماشي في كهربا هتحكمي اه يعني ان في كهربا هتشوفيها هتشوفيها اه لو انا جايبه مثلا مغناطيس وبيحرك مسمار او حاجه بتشوفي الرابط اللي ما بينهم مش شايفاه هي الطاقه كده حاجه مش بتتشاف لكن هي أوه. موجوده ومؤثره بكل بساطه كده بقى لنا ايه الحاجات اللي ممكن كل واحده تعملها عشان تخرج اي مود وحش. هفكرك لما كانوا بيقولوا ايه تنفس الصعداء، عارفه تنفس الصعداء آه. دي؟ يعني حد في موقف كده كاتب نفسه وبعدين فجأه كده تبدأ تخرجها وتركز على النفس، صوت النفس م. بحيث تعمل بوز للتفكير م. تستريح لازم تستريح ولازم تريح تبني تنفس ولا خمس دقائق. سبعه من كل 10 ستات في العالم بيشعروا بالضغط النفسي عشان يكونوا بيرفكت وومن. في دراسة عملت في لندن ساعة 2015 عن السيدات فوق سن الستين سألوهم إيه التغيرات اللي كانوا هيختاروها في حياتهم لو رجع بيهم الزمن لأيام الشباب واختاروا إنهم مش هيسمحوا للضغط النفسي ضيع حياتهم الضغط عشان تكون أفضل أم وأفضل زوجة وأفضل صديقة لو رجع الوقت تاني وكانوا لبوا الاحتياجات اللي بعد مرور الزمن عرفوا إنها أكتر أهمية وقت للمشاعر الجميلة والاستمتاع بشبابهم الاستمتاع بولادهم قبل ما يجبروا وما يعرفوش يشيلوهم أو يحضنوهم الست لما بتحس بالتقدير والاهتمام بتنور وتشع طاقة وبهجة ولما بتكون سعيدة بتملى الدنيا سعاده. اتصالحي مع نفسك ومع الحياة وكوني فخورة بكل حاجة بتعمليها حتى لو مش بتعمليها أحسن حاجة